Безпосередньо з Маріуполя до Запоріжжя приїхали понад 30 людей, діставалися через Бердянськ. Дорогою до них приєдналися жителі Токмака, Бердянська, Василівки. У логістичному хабі всім вимушеним переселенцям надали медичну, психологічну та гуманітарну допомогу. Далі ними опікуватимуться соціальні служби. Ми ж самі київляні, ми з Києва. Отак. Приїхали на операцію в Бердянськ, в Маріуполь, в моєму дверному племіннику. Діють операцію на, на сустав. І ось попали під таку ерунду». Залишилась без житла маріупольчанка Катерина. Каже, від Запоріжжя прямуватиме на захід України до брата. «Ми просто 6 марта сиділи вдома, почалися си, всі взрыви. Перша роки приїдала нам гараж за вдома. Ми побігали наші сусіди, просто побігали, побігали, побігали, що знаємо, що ми бачилися. Ми побігали одне дружко, ми побігали в сусідних на другу посолок, і ми таким образом побігали. А потім, коли вже утром прийшли, нам сказали, що немає. Жителька Маріуполя Юлія приїхала до Запоріжжя з двома дітьми. Розповідає, тікали до Бердянська спочатку пішки, потім підвезли добрі люди. Далі планують їхати до Дніпра. Я сидела в маленькой комнате, газ выключили, воду выключили, все включили, сидели в маленькой комнате, мангалы мангал и топили на улице под бандёжкой. Ромбала дрова, пилила от старшего сына под бандёжкой, Самолеты летали, ракеты летали. Кастрюлю поставили на мангал и дегаю, текаю, боюсь. Ну, ну думаю, вот, сейчас закончится, если закончится, если это закончится, они хотели бежать. А оно потом уже как начало больше, больше, больше, больше, больше. Разом із другом приїхав до Запоріжжя житель тимчасово окупованого міста Васильівка Арсеній. «Я значить, прийшов на місце, на евакуацію, але приїхали російські сили, військові, стали на БДР, загородили нам дорогу. Ми, виходить, бахали, звістили, що вони не встановилися, а вони не встановилися. На наступний день ми прийшли на заявлення 6 годин, ждати автобуси, і от нас забрали, і за 8 годин ми приїхали десь 50 кілометрів. «Як вони дізналися про цю евакуацію? Ну, – Різноманітними способами, телеграм-каналами, радіо, електронною розсилкою, телефонними дзвінками. За словами голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха, станом на сьогодні з Маріуполя через Запоріжжя проїхали 110 тисяч переселенців. Загалом звідти евакуювалися 250 тисяч людей. Наталія Андрієва, Ольга Ларіонова, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.